Bide honetan zehaztuko dugu puntu batean homologoa, bi puntu homologo, homologi ardatza eta homologia zentroa jakina. Lehenik eta behin, ulertu behar ditugu arausin batzuk, Bi puntu homologo, o zentroarekin leheroratuta daude. Eta homologi ardatzen dauden puntuak, bikoitzak dira. Beraz, zuzen bat eta bere homologoa, homologi ardatzen elkartzen dira. Lehenengo gara arabera, A puntua, bere homologoa A prima eta zentroa leherroratuta daude. Hasteko, A eta B puntuetatik pasatzen den er zuzen egingo dugu. Zuzen horrek puntu bikutza duka ardatzean. Lehen eksplikatutako araba jarraituz, homologi ardatza eta R zuzen elkartzen diren puntutik A primara ino beste zuzen bat egingo dugu. Leherro honen homologoa, R prima pasako da puntu uitzetik eta A prima puntutik. Bukatzeko, lehenengo araboaren arabera, B eta O oh, elkartzen dituen zuzen batean godua, eta R' horkitzen den lekuan, B aurkitu dezakegu.